jimbo hili la Monduli kupeperusha bendera ya nafasi ya ubunge katika, katika jimbo letu hili kwa majina kama mlivyosikia ninaitwa Jonas Masiya ya Laiza uh, ni kijana msomi na mzaliwa wa jimbo hili la Monduli kwa hiyo nina nina kwamba ninakwenda kugombea nafasi ambayo ni sahihi kwangu kwa kuwa nimesomeshwa na wana Monduli na sasa ninarudi kwenda kuwatumikia kwa nafasi hii ya bunge. Kwa hivyo mimi ndiye Jonas na wakati huu nitumia nafasi hii uh, kuwashukuru wanachama jimbo hili, nishukuru kamati kuu ya chama changu Chadema kwa kuniamini zaidi katika wale wote ambao tulichukua nafasi ya kugombea, ya kuchukua fomu na kugombea nafasi hii. Kwa kweli waliona nafaa kugombea nafasi hii na hata kupeperusha bendera ya chama chetu. Lakini pia niwashukuru wanamonduli. Baada ya jina langu kupitishwa nilipata response kubwa sana kutoka kwa wanamonduli, Monduli inayoonyesha kwamba wanaimani imani na mimi. Kila kona walinipigia simu, karibu kata zote, wakinipongeza na kuniambia tuko tayari kwa ajili yako. Lakini pia nimeweza kuzunguka kwa siku chache hizi kwa sababu kampeni tumeanza toka tarehe 21 na, na nimepita maeneo mbalimbali nimekutana na vijana nimekutana na wazee nimekutana na kina mama wote kwa pamoja wameonyesha kuniunga mkono kwa hivyo nina uhakika na kwenda kuwa bunge wa jimbo la Monduli kwa miaka hii miwili iliyobaki na kama nitarudi tena baadaye ataona na nafaa na, na kuendelea inshallah nita mshukuru Mungu kwa hivyo ndugu zangu maandisho habari mimi ndiye ngombea wa bunge jimbo la Monduli kama alivyo sema kamanda Sosopi. Asante. Ya tunawashukuru sana mheshimiwa uh, Laiza. Vitisho ni masuala ya kawaida kabisa kabisa kwenye uh, nchi ambayo ina ushindani wa kivyama lakini pia uh, nchi ambayo ama serikali ambayo inaongozwa na chama chenye hofu kwa sababu haijiamini. Wakati nachukua watu hizi wanenipigia wengi simu waniambia sasa utatolewa kucha, utatolewa jicho upendi familia yako na kadhalika na kadhalika lakini mimi nilisonga mbele kwa sababu nina imani kwamba wanamunduli munduli wananihitaji kwa hivyo hivyo vitisho vipo lakini pia tumeipanga kukabiliana nadvyo hmm. hatusemi hatusemi hatusemi hatuogopi hatuogopi hatusemi hatuogopi kutekwa lakini pia tuko tayari kutekwa kama tutatekwa kwa sababu ya kusimamia maslahi ya taifa hili maslahi ya wanamunduli na maslahi ya mtu mmoja moja, moja. ambao kwa mtazamo wetu tunaona wanaonewa wanakosa haki zao na wanakosa maendeleo wanaostahili kama wanamunduli na taifa kwa ujumla tutahakikisha tunaweka bayana maeneo yote ya malisho ya mifugo kwa ajili ya wanamonduli kuweza kulishia maeneo hayo. Lakini jambo la pili ninafahamu tatizo kubwa monduli kwa sasa ni ya barabara na huduma za maji. Tatizo linalotutesa kwa sasa ni huduma za maji. kwanza mfahamu tu kwamba mimi ni diwani Hivi sasa ninazozungumza ni diwani wakata ya Lepurko. Na wakati nikiwa diwani nimefanya trials mbalimbali mbali kutafuta underground water, maji ya ardhi ili watu wakata yangu waweze kupata huduma ya magi. Kwa tuka fanya, tuka, alam, tuka wadao, tuka maji. Kwao tukafanya nikawaleta wataalamu, nikatafuta wadau, tukapima maji aridhini, maji yakaoonekana hapo, tukafanya drill, bahati mbaya maji hajapatikana. lakini tunaendelea kutafuta vyanzo vingine vingi kama kata. Na hivi sasa tumegundua kuna chanzo kimoja kiko kwenye mlima unaoitwa Los ambacho kina maji mengi. Sasa kama niliweza kuyafanya hayo ninatamani sana Tuwe tunafanya kwa wanamonduli wote ili waweze kupata huduma hizo za kijamii. Kwa hivyo hayo ndio mambo ya msingi kwa muda mfupi ambayo nitayashuhlikia kwa sababu najua ni mahitaji makubwa kwa wana uh, Mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa naangalia Global TV online.